Hej och välkommen till biblioteken i Hamstas minikurser. Denna film handlar om hur du lånar strömmande film via cineasterna för privat bruk. Hos cineasterna finner du 2700 filmer från hela världen. För att kunna låna en film behöver du lånekort hos biblioteken i Hamsta och du behöver även ha tillgång till internet. Du kan låna två filmer i veckan, varje lån varar i 48 timmar och lånet avregistreras automatiskt. Vi börjar med att söka upp cineasternas webbsida genom en webbläsare. Skriv in cineasterna i sökfältet. och välj den första träffen. Nu är vi inne på cineasternas webbsida. Du börjar med att välja vilket bibliotek du lånar filmen ifrån och klickar i biblioteken i Hamstad och klickar sedan på Gå vidare. Nu kan du börja söka efter en film att låna. Om vi går till Upptäck hittar du aktuella temalistor med filmtips att välja mellan, som till exempel Nytt hos oss, Svenska filmpärlor, HBTQ eller Kvinnliga regissörer. Dessa listor uppdateras kontinuerligt med nya filmtips. Om du ställer dig med muspekaren över en film får du kort information om vad filmen handlar om och du kan även se vilket år filmen gavs ut och vilken genre den tillhör. Om vi istället väljer A till Ö får du filmerna i bokstavsordning efter titel med möjligheter att filtrera träffarna efter genre, årtal, betyg och språk. Under genre kan du välja vilken sorts film du vill titta på, såsom Barn och familj, komedi eller dokumentär. Om vi väljer Barn och familj så ser vi vilka träffar vi får på den sökningen. Genom att trycka på nollställ filter tar du bort den valda filtreringen. Under Årtal kan du välja fram filmer tillverkade under en viss tidsperiod genom att flytta reglaget. Här kan vi se vilka filmer som har getts ut mellan 1949 och 1961. Så nollställer vi filtret för att se vilka filmer vi kan få när vi söker efter språk. Det finns 36 språk att välja mellan. Här väljer vi japanska. Det går bra att kombinera flera filter till exempel genre kan vi välja komedi och årtal. Här väljer vi filmer mellan 1902. Och 1940. Och då ser vi att det blir ganska många träffar här också, både svenska och utländska filmer. Vill du starta en ny sökning trycker du på Rensa filter. Vi kan också söka på genre. Dokumentär. Kombinerat med ett språk. franska. Och så kommer träffarna upp här nere. Under kommande kan du se vilka filmer som är på gång och vilket datum de släpps på cineasterna. Under sök på förstoringsglaset kan du söka på titel, skådespelare eller regissör. Vi skriver in Ingrid Bergman. Och här fick vi nio träffar. När du hittat en film du tycker om så klickar du på den för mer information. Här väljer vi Jag är Ingrid. Här kan du längst nere hitta en trailer om du vill prova titta på filmen utan att det blir något lån. Du hittar även information om vad filmen handlar om, hur länge filmen varar, samt åldersgräns bland annat. När du har bestämt dig för att låna filmen skriver du in ditt lånekortsnummer eller personnummer och PIN-kod. och klicka på titta på filmen. Första gången du lånar en film får du en fråga om du vill skapa ett användarkonto. Du kan antingen välja att fylla i uppgifterna eller att hoppa över som vi gör här. Nu är filmen lånad och det är bara att trycka på play när du vill börja titta. Behöver du stoppa filmen finns det en återupptar-funktion som gör att filmen sätter igång på samma ställe som du slutade titta. Du kan hitta mer information om hur du lånar strömmande film via cineasterna på biblioteken i Hamstads webbsida under e-tjänster. Om du går till de tre strecken längst uppe till höger och väljer e-tjänster så hittar du mer information om cineasterna. Vi önskar dig mycket nöje med cineasterna. Tack för den här kursen och besök gärna biblioteken i Hamstads Youtube-kanal för fler minikurser.